بسم اللہ الرحمن الرحیم عرم ضرور محمدانش اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام کو مکمل طور پہ انسٹال کیسے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ مکمل طور پہ انسٹال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ جب ہم ڈائریکٹر سے انسٹال کرتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے انسٹال اور پروگرام پہ آتے ہیں یہاں سے انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پروگرام کو صحیح طریقے سے انسٹال نہیں کرتا جہاں پر یعنی کہ اس کی کچھ جنکس فائل جاتی ہیں ٹیمپ فائلس آ جاتی ہیں تو وہ انہیں ان انسٹال نہیں کرتا یعنی وہ ڈلیٹ نہیں کرتا تو اب میں جو آپ کو طریقہ کار بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ میرے کو بدور کے دیکھتے ہیں ایک پروگرام ہے جو بہت زبردست کام کرتا ہے اور انسٹال بھی اس کی مکمل طریقے سے یعنی کلینک فل کلینک کر کے اس انسٹال کر دیتا ہے اب میں یہاں یعنی پر جاتا ہوں میرا آئیو گڈ انسٹال کرو یہاں پر میں اسے اسے سب سے پہلے آپ نے دونوں فائلوں کو باہر نکال لینا ہے رات بھائی سے یہاں پر آپ اس کو رائٹ کلک کر کے کلک کرنا ہے یہاں پر اسے کسڈم انسٹال سے کلک کرنا ہے اور کر دینا تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے سائیکل جلدی سے انسٹال ہو گئے یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا نیوکلے نیلے یعنی کہ مکمل طور پر انسٹال کر دے گا یہ آپ کے لیے تو یہاں پر میرے پاس کافی پروگرام ہیں جو میں کافی سارے پروگرام ایسے بھی ہیں جنہیں میں ان انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو انہیں اب انسٹال کروں گا تو یہ والا یہ سافٹ ویئر میرے پاس کام نہیں کر رہا ہے تو میں اسے ان انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو اس سے سب پہلے آپ نے ایکٹیو کر لینا ایکٹیو کرنے کے لیے یہاں پر یہ ایکٹیویشن اور آپ کی جو ونڈو ہے ونڈو سسٹم انسٹال 64 بٹ ہے تو آپ نے سکسٹی ایکس پہ کلک کر کے اس کو رجسٹر کرنا ہے اور اگر 32 بٹ ونڈو ہے تو آپ نے اسے 86 ایکس پہ جا کے کلک کرنا ہے تو میرے پاس 64 بٹ ونڈو ہے تو میں اس پہ کلک کروں گا اوکے یہ ہو جائے گا آپ کے انسٹال دوبارہ میں سے کینسل کرتا ہوں جسے دوبارہ سے میں اوپن کرتا ہوں جیسے ایکٹو بھی ہو چکا ہے اب میں اسے مکمل طور پہ انسٹال آسانی سے کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اسے ایکٹو کروں گا یہاں پر اسے انسٹال اور آپ کافی سارے پروگرام ہیں جنہیں آپ اکٹھا انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہ اکٹھا بھی اسے انسٹال کر دے گا اس سے آپ کا جو وقت ہے وہ بچ جاتا ہے یہاں پہ میرے کو بہت, بہت سارے پروگرام ہیں جنہیں میں کرنا چاہتا ہوں جو جو پروگرام میں نے انسٹال کرنے سے انہیں میں نے سلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں یہاں پہ صرف انسٹال پہ کلک کروں گا یہ دو پروگرام ہیں تو یہ جلد سے جلد اسے انسٹال کرے گا اس کے بعد جسے پاور فل اسکین پہ کر کے اس کی جو چنکس فائل ہوں گی انہیں بھی یہ انسٹال ہی کر دے گا یہاں پر یہ ہم صحیح آپشن ضرور منگیں گے منگے گا تاکہ یہ اسے ہم مکمل طور پہ انسٹال کر دیں گے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو انسٹال کرنی ہیں میں نے یہ دو پروگرام تھے جو میرے پاس انسٹال جلد سے جلد ہو چکی ہیں اس کے بعد میں ایسے پاور فل اسکین پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد بس پہلے اس کی جو جنکس فائلز یا اس کی رجسٹریشن فائلز جو بھی ہوں گی انہیں فوراً خود بخود ہی آٹومیٹکلی انہیں ان انسٹال کر دے گا اس کا بھی وہی ہے جتنے بھی آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں جو پروگرام آپ کے پاس صحیح کام نہیں کرتا یا اسے یہ جی دیکھیں یہ تمام کی تمام جو فائلس اس کی تھی جی یہ لجسپی فائل بھی وغیرہ جو تلاش نے کی ہے اس کی تمام ایپس کی اس ایپس کے جو چانس فائل تھے جی انہیں ریموو کر گا آٹومیٹکلی ریموو کر گا تو یہاں پر میں اسے اوکے یہ تمام فائل اس کی ڈیلیٹ کر دی اب وہ دوبارہ اگر میں انسٹال بھی کرتا ہوں تو اس کی یہ اب اس کی فائل اب موجود نہیں رہیں گے اس لیے یہ ہے کہ آپ کی جو ڈرائیو کی اسپیس ہے وہ بہت زیادہ تجوز نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے یہ والا پروگرام آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے وہاں سے کھانے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم مجھے اجازت ہے آپ کا دوست محمد انش الحاف